Stockholm Space är en maskinpark som är skapad av medborgare för medborgare. Vi har eh, Sveriges största självständiga maskinpark här, 300 kvadratmeter på KTHs campus. Och eh, här får vem som helst bli medlem och nyttja våra resurser och faciliteter som är allt från laserskärare till eh, 3D printers och vi har en Syverkstad där man kan printa t-shirts, vi har en elektronikhörna där man kan göra prototypering av elektroniska föremål, eh, inklusive Raspberry Pi, Arduino och liknande. Eh, och sedan så har vi även trä- och metallverkstad inklusive svets och eh, silversmide.